Дуже великі грошей коштує технічна подача сигналу, і величезних просто грошей коштує, коштують власне, права на спортивні трансляції. Я думаю, що якщо порівнювати їх із контентом шоу-бізнесовим, із звичними форматами, з музичними форматами, наприклад. То я думаю, що буде е, величезна перевага якраз на, на користь. Ну або не перевага, або навпаки, да? мінус е, спорту, оскільки це насправді дуже і дуже дорого. Незважаючи на те, що ми робили, докладали максимально зусиль для того, щоб е, е, торгуватися. Для того, щоб пояснювати зарубіжним партнерам, що ми прагнемо, що наш канал не заробляє гроші, що, ми, що функція каналу соціальна і ми передусім прагнули показувати людям спорт, привчати його до спорту, ну все одно суми були просто величезні. І в цій ситуації, коли була серйозне знецінення гривні. Власне, очевидно, одною з основних причин було якраз знецінення гривні, оскільки всі телевізійні права і всі взагалі розрахунки з зарубіжними партнерами, ясно, що відбуваються у зарубіжній валюті, да, у закордонній валюті або в доларах, або в євро. І коли а, а, фактично гривніві інвестиції зросли в 2,5 рази да, за, за рік, то думаю, цього просто бюджети не витримували. Вітіскоп, спортивне відео.